που νοιάζει πολύ να ντρομάξει αρνητή Μη χασκυρά ποδιά ντρομάκτηκα και σαν εκείνη η άλλη καρδία Μα την τρίμα που έχει πολλά ποδιά και χάνει συμπνά η ισορροπία Για τρόμο μια δίψα έχει μες στην καρδιά Να σε ντρομάξει τα μυντή